З трьох поєдинків з командами сильних чемпіонатів Шахтар жоден не виграв. Дві нічі одна поразка. За тобто, третіком на виїзді 0-0, дому програми 0-1. З Порту – 2-2 і то, я тобі хочу сказати, там такий був збіг обставин. Просто неймовірний збіг обставин, тому що Порту грало просто фантастично. Обіграли Бате, але це не той рівень, на якого можна дивитися. От ми просто порівнювали там Луіса Адріано. Ну, бо те, при такому наборі виконавців, які є в Шахтаря, то, я думаю, що і ти, і я були б грани в нападі, ми б свої три м'ячі забили за два матчі, розумієш? Луїз Адріано став зараз найкращим бордером Ліги Чемпіонів. Коли ми подивилися його проти Атлетіка, а не, а не то, коли його починають накривати, коли його починають пресувати, ну і, безперечно, що якщо говорити про поєдинок з Атлетіком, то ну, все-таки наклалося все те, що вони знали, що вони вже вийшли. Якби, можливо, паралельно йшла гра. Порто, порто, то Бате-Порто, то можливо, що було б зовсім по-іншому і зовсім інша гра. А так вони вже перед виходом на футбольне поле, знали, що вони вже точно вийшли. Перше місце це вже таке, ти знаєш, якби треба налаштовувати, треба додаткові якісь емоції. Не було б концентрації, в завершення атак. Тут ніби доводили і брали все на себе. Хоча можна було б цікавіше розіграти. Були перспективніші моменти для того, щоб розігрувати. І я хочу сказати, що зараз в Порту вже грав, взагалі нічого не вирішує, а потім весна. І от сказати, який потенціал зараз Шахтаря, дуже складно. Тому що на Атлетика і Порту, ну. Ну, рівні команди. На, на тлі БАТЕ, як розбігалися з Бате, ну, безперечно, ця команда достатньо серйозного рівня і хорошого рівня. Шахтарю дуже складно. Знаєш, от психологічно дуже складно. Психологічно не грати вдома, грати у Львові. Тобто там підтримують, сильно підтримують, але все рівно це не вдома. Ти постійно їдеш, ти постійно кудись летиш. Ти не їдеш там, з бази на гру, а мусиш прилетіти до Львова, там, жити в Києві. Воно це все накладається. Тобто, спочатку воно так не дуже. Але з кожним наступним днем от, психологічно помітна ппомітна псих, психологічна втома. Вітіско спортивне відео.